Mä pidän pyöräillessä aina kypärää. Pyrrymätkö se menee aina siihen, että mä unohdan, että se kypärä on päässä. Ja sitten mä huomaan, että mä oon ruokakaupan jonossa ja mä oon ravintolassa ja monissa eri paikoissa sisätiloissa kypärä päässä. Mutta se on ihan ok. Koska tahansa voi tapahtua mitä tahansa. Katto voi pudota päähän. Aina hyvä olla kypärä. Liikenneturva.